नमस्कार मित्रों गचर विभाग श्री राय पोरबंदर एम एट सेम 3 आज आप इन्क्लूसिव एज्युकेशन विषय अभ्यास करें તો એમાં મારો ટોપિક છે વન પોઈન્ટ ટુ જેમાં તો સૌ પ્રથમ આપણે સમાવેશી શાળાના અર્થ વિશે જોઈએ તો સમાવેશનની ઐતિહાસિક ભૂમિકા તપાસીએ તો તેના મૂળ ક્યાંક અમેરિકામાં જોવા મળે છે તેના માટે આપણે આકૃતિ દ્વારા તેનો સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ તો આકૃતિમાં જે આ ત્રણ શબ્દ છે એના ઉપરથી આપણને ખ્યાલ આવી જશે એમાં ફર્સ્ટ છે સેગ્રીગેશન સેકન્ડ છે ઇન્ટીગ્રેશન અને થર્ડ છે ઇન્ક્લુઝન જેમાં બ્લૂ કલરના ડોટ છે તે વિકલાંગ બાળકોને ઇન્ડિકેટ કરે છે અને રેડ કલરના જે ડોટ છે તે સામાન્ય બાળકોને ઇન્ડિકેટ કરે છે મિત્રો આકૃતિ ઉપરથી સમજાય કે સમાજમાં સૌ પ્રથમ પ્રણાલી થી શિક્ષણ આપવામાં આવતું ત્યાર પછી કોન્સેપ્ટ આવ્યો સંકલન અર્થાત આ વિચારધારા અમલમાં આવી જેમાં શું હતું તો કે અલગ કરેલા વિકલાંગ બાળકોને જૂથ ને તેમના જૂથમાં સાથે મુખ્ય સમાજના પ્રવાહમાં દરેક વર્ગ જાતિ લિંગ સામાજિક અને આર્થિક દરજ્જો સંસ્કૃતિ ભાષાકીયત વગેરે માટે એક સૂત્રતા લાવવી આ વિચારધારાને આપણે સમાવેશન શિક્ષણ તરીકે ઓળખીશું સમાવેશની પ્રક્રિયામાં વિકલાંગ બાળકને અન્ય બાળકની જેમ સમાવી લેવા તો વધારે ક્લિયર કરવા માટે આપણે એની વ્યાખ્યા જોશું તો પેલી વ્યાખ્યા છે ડુગલ જેમાં એમ કેવા માંગે છે કે સમાવેશી શિક્ષણમાં મૂકવા અને બીજી વ્યાખ્યા આપણે જોઈએ ઉમાતુલી ની તો તેમાં સમાવેશન એક પ્રક્રિયા છે જેમાં પ્રત્યેક શાળા બાળકોની શારીરિક સામેંગિક તથા શીખવાની જરૂરિયાતોને પૂરી કરવા માટે પોતાના સંશોધનોનો વિસ્તાર કરે છે થેન્ક યુ